Сидячи за великим письмовим столом, автор розкриває велику книгу. Книга ця без слів. В ній немає слів, тому що слів, як таких, ще не існує. Їх немає, тому що немає ще вух, які можуть їх чути. Немає очей, які можуть їх бачити. Автор один. І ось він бере у руки велике перо і починає писати. Автор підбирає слова так само, як художник підбирає фарби. А Різб'яр свої інструменти. Їх три. Три окремих слова. З цих трьох слів візьмуть свій початок мільйони думок. З них цих трьох слів почнеться історія. І ось автор пише перше слово. До цього моменту часу, як такого, ще не існує. Сам автор поза часом, безкінечний, але історія його проходитиме в часі. Вона буде в нього <платена> Ця історія матиме перший схід сонця, першу піщану бурю, буде мати початок і кінець. Останній розділ книги. Автор знає це ще до того, як починає писати. І ось з величезною любов'ю автор пише друге слово – це ім'я – Адам. Коли автор пише це ім'я, він ясно бачить перед собою цього першого чоловіка – Адама. І ось перед його очима проходять всі інші Адами в сотнях країн, в тисячах населених пунктах бачить їх автор, кожного Адама. Кожну дитину любить він вже зараз, любить безмірно. Для кожного з них він встановлює час. Кожному визначає місце проживання. Випадковостей не може бути. Нічого зайвого, окрім композиції. Цим ще не народженим автор дає свою першу обіцянку. Я створю вас за своєю подобою. Ви будете, як я. Ви будете писати, трудитися, жити вічно. І ви будете писати. Це вони і повинні робити, тому що кожна судьба – це книга, призначена не для прочитання, а для написання історії. Історію кожного розпочинає сам автор. Але продовження цієї історії – пише сам чоловік. Як... Як важко це осягнути. Міг же автор написати історію кожного до кінця, зафіксувати кожне рішення в сценарії життя. Було б набагато простіше і надійніше. Але ж ні. Бо тоді не було б любові. Бо любов є любов лише тоді, коли вона обирається свідомо. І автор вирішує дати кожній дитині поперу. «Будь обережний, коли писатимеш», – шепоче автор. І далі, з усією любов'ю і усвідомлено, автор пише третє слово. Еммануїли. Автор вже відчуває цей страшний біль. Найвеличніший розум всесвіту створив час. Найсправедливіший суддя дарує Адаму свободу вибору. Еммануїл. З нами Бог дав нам любов. І автор стане частиною цієї історії. Слово стане тілом, і воно буде народжене і буде людиною. І в нього будуть руки і ноги. Йому будуть знайомі сльози і спокуси. І найголовніше, і він буде мати право вибору. Сам автор стоятиме на роздоріжжі життєвих шляхів і повинен зробити вибір. Автор на хвилину перериває роботу, коли пише сторінку своїх власних страждань. Він міг би поставити Крапку. Сам автор має право вибору, Але як творець може не творити, Як письменник може не писати, І як любов може не любити. Автор обирає життя, Знаючи, що воно означає смерть, В надії, що і діти його зроблять теж саме. Він... Встромляє жало в плоть І привалює камінь до дверей гроба, Знаючи про вибір, який він зробить, Та рішення, які приймуть усі Адами. Він пише заключне слово «кінець», Закриває книгу і проголошує початок.